الله يقول عز وجل انه اقرب شخص او اقرب انسان لنفسه لروحه بكل الاديان اللي يقول كلمة حق عنده سلطان جائر زين احنا اليوم المفروض نعيش بزمن الحرية والديمقراطية وهو هذا الشيء الوحيد اللي طلعنا بيه ترى والله العظيم ايش حصلنا احنا؟ هو هذا الشيء الوحيد، لا انبنى بلد ولا تعمر بلد ولا تغير حال بلد. البلد راح للأسوأ لا انا ما اريد امجد باحد، بس البلد راح للأسوأ تمام؟ على اساس كان ذاك سد حلوقنا تمام؟ اجوا الجماعه سدوا حلوقنا وحطوا قطن باذانهم تمام؟ واخرهم وليس اخيرهم اخرهم الشيخ عداي الغيري اللي شنوا عليه حمله واوقفوه عن الخطابه ليش لانه ده يقول ليش ما قال شي رجال قال ليش ايش قال الكمبويه قال ليش ف ماكو لازم نوصل الى مرحله ننصر كلمه الحق اللي هم ما يريدون يشوفوها ولا يعترفون بها معانا الشيخ عداي الغير على الهواء أهلا وسهلا بك شيخ عداي مرحبا استاذ عدنان يا أهلا وسهلا أهلاً مرحبا وسهلاً عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك. والله أنا يعني أقف لك إجلالا وإكبارا بس لا. الشباب. لا. يعني بالعكس. أنت تستحق أن واحد يقف لك والله بس لا الشباب ربطونه بالوائرات تذربني ذان وجوف فما أقدر أقوم خاف الوائرات يروح. <تصفيق> لا بالعكس أنت شيخنا وعزيز علينا. الله يسلمك.